Ялинкові ярмарки у Хмельницькому цього року починають працювати 15 грудня, розповідає заступниця начальника міського управління торгівлі Світлана Гаврилюк. На сьогоднішній день до нас вже надійшло 14 повідомлень від підприємців, які мають наміри здійснювати торгівлю ялинками. Для ялинкових ярмарків, каже Світлана Гаврилюк, як і торік, визначили 16 локацій. Їхні адреси ви зараз бачите на екрані. Відранку ми побували на восьми із 16 визначених у Хмельницькому локації, де мають розташовуватися ялинкові ярмарки. І не побачили жодного продавця та жодної натуральної ялинки. За словами Світлани Гаврилюк, підприємці починають торгівлю у строки, які зазначають у письмовому зверненні до міського голови з 15 до 31 грудня. У Хмельницькому в день відкриття почав продавати ялинки й сосни один підприємець у середмісті обласного центру. Приватний підприємець, який першим у Хмельницькому розпочав торгівлю натуральними ялинками, каже, він хмельничанин, привіз ялинки із Закарпаття, спілкуватися на камеру що, правда він з нами не захотів. Не на камеру продавець розповідає: "Всі дерева з одного із закарпатських лісгоспів, ціни від 100 гривень, ялинки і сосни чіповані, а в нього є всі документи і дозволи на торгівлю". Світлана Гаврилюк каже, щоб отримати дозвіл на торгівлю, потрібно письмово звернутися до міського голови та сплатити за оренду торгового місця. За її словами, цього року плата збільшилася на 2 гривні за Метр. З 1 грудня піднялася плата за квадратний метр, ці 2,50. За день торгівлі, Це залежить від того, яку площу займає підприємницю. За її словами, цього року вимоги до підприємців розширили. Цьогоріч додалася ще одна вимога – наявність документа про вакцинацію. Ну, або ПЛР-тест, або довідка про одужання. Ми це поставили однією з умов, і підприємці про це знають. Підприємець Іван Гарабажій з Чернівецької області, який каже, що щороку перед католицьким різлом приїздив із братом за 300 км з Вижницького району у Хмельницький торгувати смереками, телефоном розповідає: Ми приїжджали кожний рік вже більше 8 років, а цього року требують від нас сертифікат, і це дуже складно для нас. І тому ми вирішили, що не будемо більше їздити в Хмельницький і вакциновані. Вдома важко, така дорога далека. Нагадаю, ялинкові ярмарки в Хмельницькому діятимуть до 31 грудня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.